زمانے میں مولا, مولا, مولا ہے بس بسی بسcha... تین مولا, مولا, مولا ہے مولا مولا مولا جناب کبریا مولا قبریا مولا, مولا, علی علی مولا, عبری مولا, عبری مولا علی مولا پکاروں میں تجھے کیوں درد اٹھتا ہے پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے مولا علی مولا ولی ہو گدال در ہو در ہو ولی ہو ہولی ہو گو لا لا کوئی لا کلندر, کلندر ہو, دلدر ہو, دلدر ہو دلدر سبھی, کا, سبھی ایک کا ایک نارا, ایک نارا ہے, ہے علی مولا, مولا, مولا علی مولا زمانہ نے زمان کا سہا مولا مولا علی, علی مولا